والأكرام, والاكرام والاكرام أحيي احي ضيوف القبالي احي ضيوف القبالي والاكرام والاكرام ويا قلب انفتح من باب يا قلب فتى ما يا من باب الاكرام نشكر دعوة الداعي نشكر دعوة الداعي لدماعي والاكرام ونشكر كل شخص غالي غالي علي ريعودا ما ينعودا يعودا ويعودا وذكر أحباب أحباب وراث والرميات والرميامات لبست اسمال لبست اسمال والمريوف ومثل جمرة جقار القلوب مثل جمرة جيكار قمار القلب والرايه مات, مات الْغَنِمِ مات جَاهُ ومال الغن من مات مال الْغَنِمِ من مات مال وَالرَّأْثِ وَالرَّأْثِ وانا المرحوم ورأت ديئا الي يواي يلاقا نسونا نسونا نسونا وينسون ما ظنيت احبابي نسوني يا ويلي انا راضيته انا راضيته صحتي يا ويلي انا راضيته صحتي يا ويلي والله عليك تا راضي ما نحمل فرقات حمل فرقاتي ما رايد حمل فرقاتي شاعد ما راني مغلين. انا عزيزك فهرت هواي والله عليك ثاني ايه مايين حمل فرقاك مايين انا حمل فرقاك ولك شاعد ما مخليني شاعد ما مخليني الله الله الله ما خلفي عرفنا ما قال زياته سمعو موني الوي عرفناك لا ذاك اليوم عليها على ذاك اليوم عليها على بذاك اليوم يبي عرفناك شمالك مالك وعدنا شمالك ايش مالك اي وحنا اشطار كناوات كناوات انا سهل يا والله عليك يا داني يا نحمل فرقان ولك جعل ما انا هلا شين يا آه برادر الغالي وخطاره بنيتي اموي يا بنيتي اهلا اهلا لعيون العلوه واهلها ابو ابراهيم موسى الزيادي المعرس سعد الزيادي زمان البصيصي والعيون للصبح كلهم يا يما يا يما ودواها غماس والله الله غماس كلش مريض الروح ماخ كلش مريض الروح ودواء غم وماس ولا ينفع الدكتور لا حب وجع راس يا أيوا كلش مريض الروح كلش مريض الروح ودواء غم وماس ولا ينفع الدكتور إلى لا حابو انا ابو عامر المعامر كيلو اهلا تم سيف الغالي اغراس هذا اس من عامر للمعرس كل الحضور <تصفيق> ال زياد بعد ال زياد كل الحضور من عامر والنعم منك فعليا الغالي <تصفيق> شيل <تصفيق> يا يابا يا ابن الحموله يا ابن الحموله زياد يا ابو عقال اخبالك تقولها يا عمي لال زياد أحلى الحضور أحلى المعرس يعني على أل زياد هو أبو مصطفى الزيادي حسام الزيادي أحلى علون أحلى عمي أبو مير أحلى الزيد يا يا يا يا يا يا يا يا يا ابو يا عم يا أبو يا يا في حجي لحجيت وياك حجي لحجيت وياك في بالك ناديت وصحت يا هوان في بالله عليك تاني حق الفرقان ولك شعر ما نمصلي يا اخي يلتنشد على الحال يلتنشد على الحال حال ارد من حال ايه والله يلتنشد على مال حال ارد من حال ايه خال عزبنا واحنا الديان واصل دلع يا يومه أنا يلتي تي شلع على الحا يا ال تي شلع على الحا حال ارده يا عذاب يا مصوى الويم واحنا الضي اي واصل انا دت وصحت يا الله عليك تاني ومعي لحمل الفرقات ولك تشاعد من مخلينك هاي تحية باسم البكسار الحضور كل الحضور أبو عباس الخيقاني حسين المحنة عباس الجهوري الروس لعيونك يا حبيبي والفلة يلا شيلو هاي من العريس للحضور جميعا ساده كادر ماس كادر ماس كلكم منورينا عمي ايش قد اخذتم من فلوس؟ مصطفى الحلاق فاروق الحلاق علاء الحلاق شدوها الكادر ماس اخويا موسى الشبلاوي لابو سعد العريس تحيه للحضور جميعا ومنوريننا شيل شيل هاي تحيه بنت شعباوي لال زياد بعدال زياد بعدال زياد العريس الغالي واخوه العريس ابو العريس الغالي السلام. سلام سلام الزيادي بعد السلام وينك يا سلام والنعم الزياد زياد هالنعم مردود عم باسم عباس الشعباوي اشكرك مهند الحضور مهدي الجنابي العيون حيدر الجنابي احلى بنور زين الزيادي <تصفيق> على الحضور كلهم على يكونوا شيل يمّا يا يمّا يا يمّا من اجل احمد يكونوا افضل من اجل ان يكونوا افضل من اجل ان يكونوا اخسر لجي لا ما تسوى مدها عليك غرغام خويا، ما ما تسوى مدها عليك واخسر لجي لا ما, ما انا بحجايه ما اخليك راسك تشيله ما تسوى مدها عليك، اماراتي تسوى مدها عليك واخسر لجي بحجايه يا ما راسك It's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 أحلى العريس الغالي، مية هلا، شيل شيل، هلا هلا هلا. هلأ باسم السادة الحصمود لالزاد اهل الحصام تعمي خاص نصل أبو بعد أبو كل الحضور أهلا وسهلا شدوا لالحصمود العريس والعيون السلام الحجيمي ونعم حبيبي أهل هلا وعيون سعودي ونعم هي العيون العريس والعيون كادر ماس وبعد كادر ماس قال زياد بوي يا روحي شيلو يا كلمة منها و لا الروحة صدمراجة و لا لالله لا يتبس نائم على وساجة و هي هي بن خالي. الحضور شلع قلع حي الله القعيي تحسين محمد الزيادي ولد العم شلع اكيد زلم العلوه زياد الغالي كادر ماس بيت شيروزه الحضور شلع حي الله ابو شهد بعد ابو شهد مرتضى الحجار حجار شلع قلع. كل الحضور وعراس على راسي بن عمي الخال بضلع عم سلام الزيادي ابن العيال بكالي هاي هون هلج هلج هلش الطيبين طيبين وبجرحي فلا يرضون لا لا هاي مردودة موسى الزيادي للعريس موسى والزياد زياد شلع. اكيد آل زياد الاعلام. ابو حسنين الزيادي ميت هلا والله. احلى الدفاع. احلى رئيس الوزراء. العين ابو حسنين الزيادي. ميتم الشبلاوي. تحسين حسين الزيادي. والقعيد. شلع قلع. والعريس الغالي والنعم. شدوها. الزياد شلع قلع ابو حسان خواض العريس ولعيون الزياد كلهم شله تحيه من الزياد الحصموت ونعم كل الحضور فاضل دحاب لعيون ابو هاد ابو هاد الغالب صباح حله سجاد حله كل الحضور ساد الموسوية على الراس والحصام تو اذا انت حامي جميع جميع بن تحسين الزيادي ابو كيان الزيادي احمد الزيادي احمد, أحمد الطيب عباس زيادة أهلا عمام العريس وخوان. في اللام زياد شلع قنا. وين عمام العريس <تصفيق> <عس> <تصفيق> <تصفيق> يا مراحب تحية الصادق العزاوي العريس الغالي ابو العريس وخير الزيادي للجميع الف هلا العريس نحيي كل من حياه ونال زياد بعدال زياد أكيد خير الزيادي حسن الزيادي طاهر الزيادي تنشدني تنشدني شو ما يجي